Щодо безпекової теми, то в роботі правоохоронців теж активним є процес цифровізації. Тож, відтепер повідомляти про будь-який злочин, правопорушення чи пригоду ви можете не лише дзвінком на лінію 102. У месенджері «Телеграм» запрацював онлайн-чат Головного управління Нацполіції області «Безпечна Черкащина», повідомив днями начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. На його сторінках у соцмережах є активні посилання на цей чат. Усі повідомлення, які надходять туди, оперативно опрацьовує черговий оператор служби 102. Повідомлення від вас мають містити таку інформацію. Суть події – точна адреса, де відбувається чи відбулася подія, час. Фото з місця подій – змоги, Контактний телефон заявника для з'ясування обставин. Як бачимо, вже чимало жителів Черкащини повідомили про правопорушення, свідками яких вони стали. Здебільшого, це фото про паркування автотранспорту у заборонених місцях. Також скаржаться люди на великі вибоїни на дорогах, що фактично до. Також, наприклад, вже є тут повідомлення про ймовірні збори у золотоноші прихильників молодіжного руху «Редан». В усіх ситуаціях черговий оператор миттєво відповідає, ставить уточнюючи запитання. Здебільшого відповідають фразою, що ваше звернення зареєстровано та передано для реагування. Ефективність діяльності онлайн-чату Нацполіції області «Безпечна Черкащина» можна буде оцінити згодом.